આજે હું તમને યુનિટ ફોર પોઈન્ટ એક વિશે માહિતી આપીશ જેની સમજ મેળવતા પહેલા આપણે યોગ્ય સેવાઓ અને સુવિધાઓ પૂરી પાડવી જરૂરી બને છે આ સેવાઓ અને સુવિધાઓ વિકલાંગ વ્યક્તિઓને પૂરી પાડવા માટે જુદી જુદી નીતિઓ કાયદાઓ અધિનિયમો અને યોજનાઓની જરૂર પડે છે વિકલાંગ બાળકો તેમજ વ્યક્તિઓ માટે અધિનિયમો ભારત સરકારે બનાવેલા છે આપણે એવા જ કેટલાક આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના કે રાષ્ટ્રીય કક્ષાના કાયદાઓ નીતિઓ અધિનિયમો અને યોજનાઓથી પરિચિત થઈએ જે નીચે છે જેમાં સૌ પ્રથમ છે ત્યારથી વિશ્વના મોટા ભાગના દેશોમાં બાળકોના પોષણ આરોગ્ય માનસિક જરૂરિયાતો પૂરી પાડવા માટે સજાગ બન્યા છે યુનેસ્કો જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ પણ આ દિશામાં પોતાના પ્રયત્નો બાળકની આવશ્યક જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરી શકતા નથી તેથી દરેક બાળક પોતાને મળેલા અધિકારો પરિચિત રહી શક્યા નહીં રાષ્ટ્ર સંઘ દ્વારા 2015 સુધીમાં પંદર સુધી પ્રાથમિક શિક્ષણ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે એટલે જ બે માં બંધારણમાં છ્યાસી સુધારો કરવામાં આવ્યો અને આ સુધારો કરીને પ્રાથમિક શિક્ષણના અધિકારો મૂળભૂત આર્ટિકલ એ આર્ટિકલ એકવીસ એ બનાવવામાં આવ્યો અને તાજેતર એટલે કે આરટી બે હજાર નવમાં સમાવેશી શિક્ષણ અંગેની કેટલી ભલામણો કરવામાં આવેલી છે તેના વિશે આપણે પરિચય મેળવ્યું શિક્ષણના અધિકાર બે હાજર નવમાં ચેપ્ટર ટુ ના સેક્શન થ્રી માં જણાવ્યા મુજબ બાળક કોઈ વિકલાંગતા પીડાતો હોય કે જેની વ્યાખ્યા વિકલાંગ વિકલાંગ વ્યક્તિઓના ધારા ઓગણીસો ના સેક્શન છવ્વીસ જણાવે છે કે સરકાર અને સ્થાનિક સત્તાધિકારીઓ નીચે મુજબ જોગવાઈઓ કરશે એટલે કે હવે જે વ્યક્તિઓ છે અઢાર વર્ષની ઉંમર સુધી ત્યાં સુધી એને યોગ્ય અને યોગ્ય પર્યાવરણ માં મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર છે તેવી ખાતરી આ સત્તાધિકારીઓ કરવાની રહેશે સ્થાપવી અને તે શાળા સુધી દરેક વિકલાંગ બાળક પોચી શકવો જોઈએ વિકલાંગતા ધરાવતા બાળકો ને વિશિષ્ટ શિક્ષણ ની સાથે વ્યવસાયિક પ્રશિક્ષણ પણ મળી રહે તેવા પ્રયાસો શિક્ષણના અધિકાર નો બે હજાર બાર માં જયારે સુધારો કરવામાં આવ્યો ત્યારે સેક્શન થ્રી હેઠળ એક નવું પેટા સેક્શન ઉમેરવામાં આવ્યું એટલે કે એક વધારાનો સુધારો છે એને સૂચવવામાં શિક્ષણ પૂરું ના કરે ત્યાં સુધી તેને મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર તો છે જ પણ તેમાં એક વસ્તુ હજી ઉમેરાય છે અને એ છે કે જે બહુવિધ વિકલાંગતા ધરાવતા બાળકો છે આ વસ્તુ એમાં ઉમેરવામાં આવી છે ત્યાર પછીનો બીજો એક કાયદો છે એનપીઇ ઓફ સ્ટુડન્ટ વિથ ડિસએબિલિટી ટુ અક્ષમ બાળકોને પણ સમાન તક અધિકારો મળી રહે તે માટે એનપી ની રચના કરવામાં આવી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પંદર ઓગસ્ટ બે ના રોજ રાષ્ટ્રીય વિકલાંગ આયોગનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું મંજૂરી આપવામાં આવી દસ ફેબ્રુઆરી બે માં આ નીતિનો અમલ કરવામાં આવ્યો હવે આ કાયદાની આપણે થોડીક વિશેષતાઓ જોઈએ તો મોટી સંખ્યામાં રોકી શકાય છે ગર્ભવાસ થી જ વિકલાંગતાને રોકવાના ઉપાય વિશે જાગૃતતા લાવવી અને વિવિધ રસીઓ અને દવાઓ આપવી એટલે કે જયારે માતાના ગર્ભમાં બાળક હોય છે ત્યારે અટકાવી શકાય એના માટે જુદી જુદી દવાઓ છે દવા અથવા અન્ય માધ્યમ વિવિધ દવા અથવા તો અવેરનેસ થી એટલે કે જાગૃતતાથી વિકલાંગતા ને ઝડપથી અટકાવી શકાય છે જેવી રીતે કે પોલિયો રસી આપવી એટલે કે બાળક જયારે જન્મે છે ત્યારે રસી આપી દેવામાં આવે તો વિકલાંગ મહિલાઓ માટે સુરક્ષા વિકલાંગ મહિલાઓને શોષણ અને દુરુપયોગ થી સુરક્ષા આપવી તેમની વિશેષ જરૂરિયાતો ધ્યાનમાં રાખીને તેમની શિક્ષા રોજગાર અને અન્ય સેવાઓ પ્રદાન કરવી જે વિકલાંગ મહિલાઓને પોતાના બાળકની સાર સંભાળ કરવામાં તકલીફ પડતી હોય શરૂ કર્યો છે ચોથું છે વિકલાંગ બાળકો પર વિશેષ ધ્યાન આપવું વિકલાંગ બાળકોને સમાન અધિકાર અને સન્માન મળે તે માટેની કાયદાઓ અને જોગવાઈઓનું નિર્માણ કરવું એટલે કે સામાન્ય વાતાવરણ બનાવવું મુક્ત વાતાવરણથી પાંચમું મુક્ત વાતાવરણ બનાવવું મુક્ત વાતાવરણ વિકલાંગ બાળકો પોતાને સુરક્ષિત અને સ્વતંત્ર માને છે છઠ્ઠું સામાજિક સુરક્ષા પ્રદાન કરવી સરકાર દ્વારા આ વિકલાંગ વ્યક્તિ અધિકારો અને પોતાના હકો મળ્યા જેના દ્વારા સમાજમાં જેના દ્વારા સમાજમાં વંચિત અને વિકલાંગ બાળકોને પણ સ્વસ્થ સુરક્ષિત અને સ્વતંત્ર જીવન જીવવાનો અધિકાર મળ્યો સામાજિક ન્યાય સમીક્ષીકરણ મંત્રાલય હેઠળ ઓગણીસો નવ્વાણું ના કાયદાથી સ્થપાયેલ છે જે ઓટિઝન મગજ નો લકવો હેતુઓ એટલે કે આ કાયદા મુખ્ય હેતુઓ ક્યાં ક્યાં છે તો કે પેલું અપંગ વ્યક્તિઓને તેઓ જે સમુદાયના હોય અપંગ સભ્યો ધરાવતા કુટુંબમાં કટોકટીના સમયે ફરજિયાત આધારિત સેવાઓ પૂરી પાડવાના કામમાં રોકાયેલ રજિસ્ટર્ડ સામાજિક સંસ્થાઓ સ્થાપવી જેમના માતા પિતા વધારવા અપંગો ને સમાન તક મળે તેમના હકોનું રક્ષણ થાય અને તેઓ પૂરી પૂરેપૂરી રીતે બધી જ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરવું ખૂબ વધારે એટલે કે એસી ટકા અપંગતા ધરાવતી વ્યક્તિઓ એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું બિન સરકારી સામાજિક સંસ્થાઓ અને વાલી મંડળોનું રજીસ્ટ્રેશન કરવું અપંગો માટે કામ ચલાવ અને કાયમી આવા સુવિધાઓ પૂરી પાડવી હોમ વિઝિટર વ્યાવસાયિક તાલીમ કેન્દ્રો સ્થાપવામાં મદદ કરવી સામાન્ય સ્તરે કમિટીની રચના કરવી અને તેના દ્વારા કાયદેસર નિમણૂક કરવી થેન્ક યુ દર્શક મિત્રો